بلکہ یہ نہ کہے وہ کہ یار اس سے ہم غیر مسلم ہی ٹھیک ہیں اور حضرت دکھ کی بات ہے نا سب سے بڑی دکھ کی بات ہے باہر دکان کے اوپر بڑا سارا بورڈ لگا ہوگا کہ حدیث نبوی ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں اور اندر ملاوٹ ہو رہی ہے اور حضرت ہمیں اچھی اور خالص چیز لینے کے لیے نا اپنے شہر سے دور جانا پڑتا ہے اور شیر شہر لاہور کی یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر آپ نے خالص دودھ پینا ہے نا خالص دودھ تو وہ داتا صاحب کے عرس پہ ملے گا مگر نہ آپ کو خالص دودھ بھی نہیں ملے گا حضرت پہلے یہ ہوتا تھا کہ دودھ میں پانی ملانا بھی عیب سمجھا جاتا تھا اب تو حضرت یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ آپ کو پانی والا دودھ بھی مل جائے کیمیکل ہے کیا کرنا ہے یار یہ سب کچھ کرتے ہے کیوں دھوکہ دے رہا ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے جانا ہے سب کچھ یہ مال و دولت اکٹھا کر کر کے اللہ حاقم التقاصر یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے یہ بھی میرا ہو یہ بھی میرا ہو کیا کرے گا یہ سب کچھ کر کے یار جانا تو کیوں نے خالی ہاتھ ہے حجن جو اللہ نے دیا ہے یہ رب کا دیا ہوا ہے اگر رب کے راستے میں خرچ ہو جائے قربان ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور ہے کوئی نہیں تو خیال کریں دیکھیں ہر روز کوشش کریں کہ کوئی تو ایسا گھر ہو یار کوئی تو ایسا گھر ہو جس کے گھر کا چولا جو ہے ہمارے پیسوں سے چلے کوئی تو ایسا بندہ ہو جس کے گھر کا راشن ہمارے پیسوں سے چلے ہر روز جتنا خود کھاتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اپنے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کو مسکینوں کو غریب اور نادار لوگوں کو دیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری اچھی ہو سکے تو بھائی جان مسلمان مثالی مسلمان بن کے دکھائیں اور آقا کریم علیہ گی کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں انشاءاللہ یہ جہان بھی آسان ہے یہ زندگی بھی سوکھی ہے اور وہ زندگی بھی سوکھی ہو جائے گی خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے